Свята наближаються. Як їх святкувати, нині кожен вирішує, опираючись на власне усвідомлення реальності. Комусь зовсім не до якихось дат у календарі, а хтось шукає хоч якісь позитивні опори в житті. Тож загальноміських заходів до різдвяно-новорічних свят не буде. Це вже вирішено. А от передноворічна торгівля розпочинається. В яких частинах міста та в яких часових рамках будуть діяти такі ярмарки, прийняли рішення на виконавчому комітеті. Період з 15 грудня 2022 року по 31 грудня 2022 року. Всього 6 років Сім локацій, вони були і в попередніх періодах і Це вулиці Чорновола вздовж комплексу магазинів між входами в ринок, по вулиці Богдана Хмельницького біля стадіону Локомотив, на розі вулиці 40 річчя Перемоги і Богдана Хмельницького, по вулиці Репіна біля ринку, по вулиці Тараса Шевченка навпроти ринку Універсальний, по вулиці Мичурина вздовж комплексу магазинів між входами в ринок і на розі вулиці Трипільська та Незалежності навпроти магазину Стриблянка.